Βρίσκομαι στο νομό τη Βρυτανία και συγκεκριμένα στο Καρπενήσι, ίσω ένα από τα πιο όμορφα ορεινά τοπία τη χώρα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το Καρπενήσι για τι πεζοπορίες, πεζοπορίε, τα βουνά, τι δραστηριότητε. Εγώ γνωρίζω το Καρπενήσι για τι υπέροχε γεύσει. Εδώ πέρα θα βρούμε πεντανόστιμα αλαντικά και κρέατα και βέβαια παραδοσιακέ συνταγέ που περνάνε από γενιά σε γενιά χάρη στι γυναίκε τη περιοχή. Σήμερα θα παντρέψουμε φανταστικά τοπία με ωραίε γεύσει. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ταξίδι θα ξεκινήσει με περιπέτεια. Κατευθύνομαι στα νότια του νομού, σε μια περιοχή την οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι λάτρεις της σπίσεις. Για να δούμε. Θα τα καταφέρω να διασχίσω την περιβόητη Βία Γεια! Yeah. Καλώς ήρθες, Σε Σεμέλη, η κόρη Φελά, μου, ο Παναγιώτης είναι συνεργάτης μου. Έχουμε αργήσει, πρέπει να κάνουμε τη βία Φεράτα και χρειαζόμαστε Ούτε, λίγο χρόνο. Πώς προχώρα αργήσει, ακολουθώ. Α, καταπληκτικά. Και εμείς που πάμε. Το μονοπάτι οδηγεί προς τη Μαύρη Σπηλιά. Εκεί που θα ξεκινήσουμε το activity, τη δραστηριότητα τη Διαφοράτα. Εσύ μικρή πρώτη φορά. Ναι, πρώτη φορά κι εγώ. Η Σεμέλ είναι κόρη μου. Ναι. Ασχολείται με kickboxing Όντως. Είναι ναι, με και ντρόφι. Όντω. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με ασχολούμαι. Και πανευρωπαϊκή. <laughs> αλήθεια. αλήθεια. αλήθεια ναι. Είναι εθνική ομάδα, θα λέγαμε. Φαίνεται η Παναγία μου. <laughs> Νομίζω ότι αν δεν θα τα, θα τα καταφέρει σε τα καταφέρει κανεί μόνο. <laughs> η ανάβαση για τη μαύρη σπηλιά ξεκινάει. Ωραία. Πάσαμε. Εδώ είμαστε στο τέρμα του φαραγγιού τη Μαύρης Πηλιά. Τι έχουμε κάνει εδώ. Έχουμε βάλει κάποια υποστηλώματα, σιδερένια και κάποια στηρίγματα και με ειδικό εξοπλισμό που έχουμε εδώ. Ωραία, με μποντριέ, καραμπίνερ κτλ. Κάνουμε αυτή τη διάσκεψη του φαραγγιού. Περπατάμε αργά και σταθερά. Όταν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που βλέπετε δεν συνεχίζει, βγάζουμε το ένα από τα δύο. Ασφαλιζόμαστε εδώ και μετά ακολουθάει και το άλλο. Και σιγά σιγά περπατάμε και συνεχίζουμε. Εδώ ένα, ένα. Ωραία, πολύ ωραία. Προχωράμε. Yeah, έτσι. Είναι πολύ ωραίο και πολύ εύκολο. Σιγά σιγά και να βλέπεις πού πατάς, έτσι. Βγάλουμε ένα ένα. Ήρεμα, ήρεμα. Καλά η φέρα για τα προφητεί, ε. Πάμε. Τώρα πού πατάω. Πάτα εκεί. Εγώ, ε. Μπράβο. Εδώ, ε. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πατάς εδώ τώρα. Έρχεσαι λίγο εδώ και τώρα απασφαλίζεις. Βγάλετε τώρα. Πάμε. Εντάξει. Ναι. Συνεχίζουμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε μέσα. Κάζισε σε για περάσιο φέλη, να τραβήξω. Πάμε μέσα τώρα. Γλυφένο μου στα βράκια, Πώς. Πώς. Είστε έτοιμος, Ζάκη. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Ούτε και πολύ εύκολο. Μπαίνω μέσα, ε. Ουουουου! Τελικά μπήκαμε στο νερό, ε. Καλό, ε. Καλό. Φοβερό το σημείο εδώ. Αλλά με τόσο νερό, οι κάμερες δεν τα κατάφεραν. Οπότε δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να δείτε το εντυπωσιακό τοπίο στο τέλος της διαδρομής. Πάω! Πάμε και εκεί ακολουθήτε, σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε όμως πώς θα γυρίσουμε πίσω. Μπράβο! Καλά το πας! Α, μου δίνεις και μπράβο, ε! Το παίξω Δείξე εγώ yeah. like Μετά από το παγωμένο νερό στο φαράγγι νομίζω πως χρειάζομαι κάτι για να ζεσταθώ. Ο Πάνος και ο Νίκος μου είπαν για μια ταβέρνα που φτιάχνει την καλύτερη βραστή γίδα της περιοχής. Βρε καλώς τον... Τι κάνεις. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας. Καλώς ήρθα. Άκουσα την επιθυμία σου και... για γίδα βραστή Α... όντως εδώ. ακούστημε. Δεν κάνει, δεν πρέπει και να βρει. Βλέπω και ακούω και αισθάνομαι. Α, ωραία. Ε, ναι, έχουμε όντω γηταυραστή. Καλομαγερμένη. Ε, σημερινή, ωραία. Θα την απολαύσετε. Α, θα τι, θα την θέλετε, θα πάω και δεύτερο πιάτο. Ε, δεν χρειάζεται και πολύ. Όταν τρώμε πουλί, δεν κρατάμε στυλ. Δεν πειράζει. Ναι. Αποθηκεύουμε Καλά, και τρώνε. Καλά, αυτή βέβαια χρόνο. δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Βέβαια. Αυτό θέλω κι εγώ. Λέω να φέρω κανένα με να ξεκινήσουμε. Να αυστηκε η όρεξη. Έτσι, ωραία. Έχω ετοιμάσει εδώ τις ελιές, το τσάλαφούτι και το προσούτο. Ένα πιάτο για σένα, ένα για μένα. Άγκη μου συγγνώμη, ε. mm? έχουν έρθει οι κυρίες, έχεις. <laughs> <laughs> ναι. Θα μου φάνε τα λουλούδια εδώ πέξω, πρέπει να τις κάνω λίγο πιο πέρα. <laughs> για να ησυχάσουμε λίγο. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο. Τι ευχαριστείς, εγώ ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Καταπληκτική αλφή το τσαλαφούτι, καταπληκτικό το προσούτο. Αλλά αυτό που με ανοίγει περισσότερο την όρεξη και είμαι σίγουρο ότι δεν θα πω γι' αυτό είναι οι Αιέ. Φαίνονται πάρα πολύ δειλαστικέ. Για να σου πω την αλήθεια, άμα πα καλή Αιά, είναι σαν να τρώσει πραγματικά κρέα. Είμαι στην Αιά. Τι μαζεύω από εδώ, από τον περιφώνη. Ναι. Τόσο τρόπο είναι η τρόπε, οι, θρούπες, οι είναι ναι. στο τσουβάνι. Ναι. Με χοντρό αλάτι. Όλα είναι καταπληκτικά, αλλά έχω έρθει εδώ πέρα για ένα συγκεκριμένο φαγητό που είναι. Υγίδα ευρραστή. Ε, αυτή πρέπει να μου τη φέρεις. Ευχαριστούς. Κρατάω δυνάμεις. Ωραίος. Ωραίος. Ωραίος. Θα σε βοηθήσω Πάρτε Ναι, βέβαια. Ωραία. Και αρχίζουμε τη δοκιμή, βέβαια. Όρης. Για να φας τη γύδα, οπωσδήποτε πρέπει να στύψεις μπόλικο. Λεμονάκι, βέβαια. Ε, είναι ένα κρέας το οποίο είναι ποιοτικό, διότι το... Γίδι, δεν μαντρώνεται, δεν σταυλίζεται με λίγα λόγια. Είναι, είναι η πέτρια ελευθέρας βοηγή, η πέτρεο δηλαδή. Πώ λέγε η μαντινάδα η κριτική, σαν είναι ο τράγο δυνατό, ναι. δεν τον αισθάνε μάντρα. Δηλαδή τα χάλασε και τι φράσει και τα μαντριά. Είναι φανταστική. Και πώ την κάνει αυτή την γινα θελει Θέλει 2-3 ώρε βράσιμο έω 3,5. βάζουμε πρώτο το κρεμίδι. Ναι. Συνάμα μετά από 5-10 λεφτά το καρότο. Ναι. Μετά από 10 λεφτά πάλι λεπτα παλι πρεπει να μπει η πατάτα. Και τελευταίο που μπαίνει το σέλινο, το οποίο θα απογορεύεται να το σκεπάσουμε. Διότι θα μαυρίσει το σέλινο, δεν θα είναι πια πράσινο. Έκανε την πιο γκουρμένη εκδοχή, δηλαδή και σε ένα γαλλικό βιβλίο να ανοίξει ενό παλιού καλού μάγειρα. Έτσι ακριβώ θα έκανε και αυτό η σούπα. Γιατί πρέπει να είναι διαυγή ο ζωμό. Ακριβώ, διαυγή ο ζωμό, ναι. Και να καταλαβαίνει όλε τι γητέ. Η σούπα σου είναι για αστέρι με σελένα. Όντω. Συγχαρητήρια. <laughs> Ευχαριστώ. Πήγα σου το χέρι μου έτσι, είναι ψιο μαγικό <laughs> για πάντα. Ωραίο να βάλουμε και λίγο ναι. Να σου πω κάτι. Όσο περισσότερο μιλάμε, μου κάνει για εθωπιό. Δηλαδή, θα μπορούσε άνετα να, να είσαι εθωπιό. Ε, εγώ είμαι ήδη mm. καλλιτέχνη. Mm -hmm. Εγώ επέλεξα όταν ήμουν στην Αθήνα yeah. να ασχοληθώ με τον παραδοσιακό χώρο. Έφτασα σε σημείο να είμαι χώρο διδάσκολο παραδοσιακών ελληνικών χωρών από Κύπρο μέχρι πόντο Να τα διδάσκω όλα και να τα γνωρίζω όλα, να τα χορεύω όλα. Χόρεψα επαγγελματικά στην πλάκα 20 χρόνια σε κουραζιερόπλια, τηλεόραση και ξενοδοχεία. Όντω τώρα. Ρεπάνια Κύπρου, Σίταν, Νταούλη, εκεί πέρα που έπαιζε βάραγα και Νταούλη μερικέ φορέ. Σε κάποιου, ειδικά στο τσάμικο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ελκυστικό για τι γυναίκε αυτό. Τι να κάνουμε εμεί οι ωραίε, έχουμε χρέα και πληρώνουμε καμιά φορά και σε είδο. Αυτό είναι. Γιατί και εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν βλέπω κάποιου να χορεύουν πάρα πολύ ωραία, λέω κοίτα να δει αυτό το ατού είναι φανταστικό. 59 τώρα, όταν ε? ήμουνα στα 35 περίπου, που έφτανα στο τσάμικο. Το ψαλίδι με το τσαρούχι πάνω εκεί. Μέχρι το ταβάνι περίπου. Και να με κρατάει ολό έτσι από κάτω. Με τη μία, να σηκώνω όλο πάνω. Προκστάρ, Τουμπα... δηλαδή. Τούμπα ανάποδη, χωρί να βάλω χέρι κάτω. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα. Να είστε καλά. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Χάρηκα πάρα πολύ που δοκίμασαι αυτή την υπεροχή σου. Χάρηκα πολύ για όλα και χάρηκα πιο πολύ για την προσωπικότητά σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα ιδιαίτερα, που μα τίμησε με την παρουσία σου στο, ναι, στο τεπινό μαγαζί μα. Μόνο που τα βλέπω σηκρέφουν τα σάγια. Δούλεψέ το λίγο ακόμη. Άμα θες ανεβάζω και ταχύτητα. Τώρα είμαι στο δύο. Ολόφρεσκος ο λουκουμάς παρακαλώ. Παναγία Το Αυτό είναι δικό μου ρε. Νερό πιε. Τι νόης. Αν πεις νερό εδώ θα κάτσει. Ναι. Είμαστε στο γεφύρι της Βήνιανης, από εδώ περνάνε οι ομάδες που κάνουν ράφτινγκ. Αν έχουμε την τύχη θα περάσει και κανείς για να το δούμε. Άμα δεν έχουμε την τύχη, αυτοί θα χάσουνε γιατί εμεί θα φτιάξουμε μια υπέροχη Προσου Προ-σου-το-πι-τα-κιά. Λοιπόν, πάμε να τυπάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Έχω κασέρι και μπορούμε να βάλουμε ό,τι τυρί μας αρέσει, τυρί που λιώνει. Και μόλις ρίξω το καστέρι στο μπολ, ήρθε η ώρα να ρίξω το προσούτο. Και αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω από πάνω λίγο πιπέρι, έτσι με αυτόν τον τρόπο όταν θα τα ψιλοκόψω δεν θα κολλάνε και πάρα πολύ μεταξύ τους, και λίγο κύμινο. Θα πάρω και θα καπακώσω το ένα με το άλλο, ώστε ενδιάμεσα το προσούτο να έχει πιπερά και, και έτσι όπω είναι και τα έχω κάνει σάντουιτς, θα γυρίσω... Θα βγάλω και αυτή τη μεβράνη και πολύ απλά θα ψιλοκόψω σε ωραίες φέτες. Και το ρίχνω μέσα στο τυρί και φροντίζω να σπάσει καλά το προσούτο και να πάει παντού. Οπότε θέλω να κάνω μια ομοιόμορφη γέμιση. Εδώ, τώρα. Θα πάρω την ντομάτα μου και οπωσδήποτε από την ντομάτα πρέπει να βγάλω όλη την υγρασία που έχει. Ντομάτα, κασέρι, προσούτο. Τρία υλικά. Δεν υπάρχει. Είναι... Είναι φανταστικό το πόσο νόστιμη βγαίνει αυτή η συνταγή, πραγματικά με το τίποτα. Τώρα, άμα θέλουμε να βάλουμε κάποιο μεροδικό τύπου γιόμο, άνυθο, ε, μπορούμε να βάλουμε ό,τι μα αρέσει. Αλλά θεωρώ ότι από μόνη τη η γέμιση είναι τόσο δυνατή που δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο. Οπότε, έχω τη γέμιση με εδώ, και ήρθε η ώρα να φτιάξω τα πιτάκια μου. Ένα φιλοκρουστά εδώ, και έτσι όπω είναι, θα κόψω τα φύλλα μου στη μέση, στη μέση και στη μέση. Θα βάλω το ένα πάνω από άλλο. Για να μην ξερεύουν τα φύλλα, και νομίζω πως ήρθε η ώρα σιγά σιγά να βάζω το λάδι μου να ζεσταίνεται. Τέλεια. Αυτό που θα κάνω να πάρω λίγο από τη γέμιση, μία κουταλιά, Θα βάλω εδώ. Α, ίσω να βάλω μία μισή. Δύο. Εδώ. Λίγο λαδάκι. Το λάδι θα μου βοηθήσει. Εδώ. Και ουσιαστικά θα τυλιξώ τρίγωνα την τριπτάκια μου. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Το πρώτο μου έτοιμο, το αφήνω στην άκρη. Θα με λίγο λάδι για να μην ξεραίνετε και πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Γέμιση. Ουουου! Και τριγωνάκι. Εδώ. Και, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και αλαδάκι. Και ήρθε η καλύτερη ώρα, η ώρα του τηγανίσματος. Θα σας ελπίσουμε να μην έχει κάψει πολύ το λάδι. Έχει κάψει. Αν εντάξει δεν πειράζει. Θα πέσει η θερμοκρασία, ότως έγιος δεν πολύ ώρα. Θέλουν ελάχιστη ώρα τηγανίσματος. Αναγία μου. Κασμούς είναι κατευθείαν να τα βγάλω ζεστά. Θα προλάβει να λιώσει το κασέρι, να βγάλει τα αρώματα του προσούτο, να ψηθεί η ντομάτα. Κοιτάξτε εδώ. Μόλις σε λίγα δευτερόλυτα είναι έτοιμα. Μόνο που τα βλέπω σου τρέχουν τα σάια, είναι τα πιο εύκολα πιτάκια που μπορείς να κάνεις πραγματικά με το τίποτα. Τρία υλικά. Οπότε το πρώτο είναι έτοιμο. Oh. Το δεύτερο είναι έτοιμο. Oh. Το τρίτο είναι έτοιμο. Oh. Εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Πάντα τη μεριά που κολλάει τη βάζουμε από κάτω για να μην ανοίξουνε. Καταλαβαίνουμε αυτό. Και εδώ. Βέβαια μπορούμε να τα ψήσουμε και στο φούρνο, αλλά όπως καταλαβαίνετε το τηγάνι είναι ασυναγώνιστο. Γιατί τραγανίζει το φύλλο πάρα πολύ. Αυτό το crispy effect που έχει το τηγάνι δεν υπάρχει. Είναι Εδώ. Μαναγία μου. Μα κοιτάξτε εδώ χρώμα. Oh. Κι ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα να τα αυτό. Κίμινο, πιπέρι, προσούτο. Τα υπόλοιπα. Θα πάω να το απολαύσω πάνω στο γιοφύλ. Και κάπως έτσι, με αυτό το υπέροχο τοπίο και με αυτή τη μοναδική γεύση, κλείνει η πρώτη μου μέρα εδώ στην Ευρυντανία. Καθίσκομαι στο μεγάλο χωριό, ίσως και από τα πιο όμορφα χωριά του νομού και αυτό που πραγματικά με ενθουσιάζει είναι ότι το χωριό έχει μείνει αναλύωτο στον χρόνο. Αυτές οι εικόνες, αυτά τα σπίτια, αυτή η δρόμη, πραγματικά θέλουν να σε κάνουν να προχωράς όλη την ημέρα μέσα στο χωριό. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε εκεί, πίτα φτιάχνετε. Όχι, γλυκό. Τι γλυκό. Γλυκό τοπικό. Πάστα το λέμε. Πάστα λέγεται το γλυκό. Το γλυκό έτσι το λέγαμε εμείς. Α, δεν το έχω ξανά έρθω να έρθω το δω. Βεβαίως θα να βοηθήσεις κιόλας. Να δείτε πώς θα πάω. Χαίρετε. Καλωσορίσατε. Σε χαιρετώ ξανά. Άκη στο όνομά μου. Δίμητρα το δικό μου. Λοιπόν, το ε... γλυκό, τι γλυκό κάνουμε. Πάστα είναι τοπικό γλυκό. Παίρνει σιμιγδάλι και ζάχαρη. Ναι. Και διάφορα μυρωδικά, λάδι καθόλου. Με τα το χτυπά του κρόκου τη ζάχαρη. Έχω μέσα τη μαρέγγα. Αμέσω μετά. Αμέσω μετά είναι η μαρέγκα. Ναι. ναι. Τώρα εδώ θα ρίξω τη ζάχαρη. Έχει χωρίσει τα αυγά με τι κρόκου. Τα χτυπά. Να κάτσει Θα σε βοηθήσω. Θα το κάνει και πιο μαύρη. Σαν μη Χαρά. Είναι εντάξει τα αυγά. Ε, χτυπηθήκανε. μέσα το σιμιγδάλι. Έχει μέσα τις βανίλιες. Ναι. Και συνεχίζει ναι. το χτύπημα. Και συνεχίζει το χτύπημα. Κοίτα να δεις ωραία. Πόσα αυγά έχεις βάλει. Αυτού έχει 15. 15 αυγά. Τόσα πολλά, ε. Άρα θα και γίνει μαρεγκάτου το βλικό τίποτα, Ναι. Ναι. Ναι. Κοίτα εδώ, μίξερ. Ναι. Άμα θες ανεβάζω και ταχύτητα. Τώρα είμαι στο δύο. Τέλεια. Το ξύσμα από πορτοκάλι. Ναι, ναι. Και έχει και αλκοόλ εκεί. Και έχω σε λίγο, άλλο βάζει. Εγώ θα βάλω λίγο κονιάκ. Και τώρα συνεχίζω να χτυπάω. Για πόση Συνεχίζεις. ώρα. Να δίνουμε ένα. Ναι, εσύ μα εδώ το έχω. Να φέρω τη μαρέγκα. Ε, φέρνει να με χαλάσει το γλυκό. Κοίτα να δεις γλυκό. Εδώ μεταξύ το σμιγδάλι που έχει μέσα είναι ελάχιστο. Οπότε η βάση του γλυκού είναι τα αυγά. Είναι ένα διαφορετικό γλυκό. Οπότε καλή ευκαιρία να το δω. Τώρα θέλει τέχνη, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Α, τώρα... τη ρίχνεις όλη μέσα. Ναι. Πάλι με το ίδιο. Και το, το υπόλοιπο κονιάκ. Ναι. Άστο. Με το σύρμα. Ναι. ναι, ναι με το σύρμα έτσι. Να γίνει ένα μείγμα. Κοίτα να δεις. Δούλεψέ το λίγο ακόμη. Να γίνει Λένα. ομοιόμορφο. Νομίζω πως έχει ανακατευτεί καλά. Καλό είναι. Και αφράτο. Και αφράτο. Και τώρα. Τώρα θα τα διάσουμε στο ταψάκι Ορειά. από το φούρνο που ζεσταίνεται. Ορειά. Αλλά αν φτιάξει μεγάλο ταψί που φτιάχναμε κάποτε, βάζαμε 35 αυγά. Τι εννοεί, Όταν. Γιατί όντως. θέλαμε για γιορτέ. Θέλαμε α, για γάμου. Γιορ... Γιορτινό γλυκό. Ναι. Τέλεια. Και πόση ώρα θέλει. Αυτό γύρω. Ούτε μισή ώρα. Να περιμένω. Μισή λεφτά. Μπορεί να περιμένει να Έ σε Όχι Θα κεράσω. περιμένω να κεράσει. Ελπίζω η αναμονή να αξίζει πραγματικά γιατί όπω είδατε το δούλεψα. Το γλυκό φτιάχτηκε απ' τα χεράκια μου. Έτοιμο και το γλυκό μας. Καταφωνή. Και Ας... πέτυχε γιατί είναι ευαίσθητο γλυκό. Σαραβανίνα είναι δικαιούσε αυτό. Δικαιούσε να φας. Και το κρυσκιαστεράκι. Έτσι το φτιάχναμε. Ωραία, και να δοκιμάς δικαι... τότε. Το δικαιούσε. Δούλεψες. Α, το έχεις σιροπιάσει. Ε, ναι, όπως σιροπιάζω τα γλυκά. Το ένα κρύο, το άλλο ζεστό. Είναι τόσο ευχάριστο. Γιατί... Είναι ελαφρύ. Δεν πολύ έχει βούτυρο, δεν έχει λάδι, δεν έχει. Είναι το τα αυγό και το σημερινάκι. Το αυγό και το σιροπάκι του άλλα είναι ναι. πολύ ελαφρύ. Δεν δηλαδή μπορεί ναι, να το πει ποτέ. Είναι ελαφρύ. Και τρία εγώ. κομμάτια. Ναι. Και τέσσερα. Και όσα θέλει. Με τρία είναι εντάξει. Είσαι ευχαριστώ δε... πάρα πολύ. Χάρηκα, και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σα είδα. Και ελπίζω και... να συνεχίσει να φτιάχνει αυτή την υπέροχη συνταγή και να τη μάθει και στα εγγόνια. Και στα εγγόνια. Ναι, ναι. ναι. ξέρουν Γεια σου. Γεια στο να πάτε. Χάρηκα. Πραγματικά καταπληκτική η συνταγή τη κυρία Δήμητρα. Θα συνεχίσω τη βόλτα μου στο γραφικό μεγάλο χωριό. Καλώ τον Άκη! Σας. Τι στο μεγάλο χωριό! Έχει σπάσει η μύτη, μου, μυρίζει υπέροχα. Το μαγαζάκι είναι γραφικότατο, πολύ όμορφο και βλέπω. Πόσους κωδικού από μαρμελάδε. Εδώ στην Ευρύτη παίρνουμε τι συνταγέ από τι γυαλιάδε μα, τι μαμάδε μα, τι φέρνουμε στο σήμερα, προσπαθούμε να τι διατηρήσουμε μέσα στο χρόνο και αν μπορούμε να τι πάμε και λίγο παραπέρα. Ε, καλά, τι πάτε λίγο παραπέρα. Από ό,τι βλέπω έχει μαρμελάδα, μήλο κανέλα, ένα, τρία εσπεριδοειδή, πορτοκάλι καρότο, μήλο αχλάδι κανέλα, πορτοκάλι καρότο πατζάρι, Πα... έλα παναγία. Με λαχανικά. Μιλοκιδόνη, πολύ αρωματική. Λωτό κονιάκ. οι αγαπημένοι όλων. Ναι, mm -hmm. Και πώ ξεκίνησε όλη η ιδέα εδώ πέρα με το μαγαζί. Γιατί όταν ήρθαμε το 8 από την Αθήνα, η Ευρυτανία ήταν η έμπνευση. Οι καρποί που του βλέπαμε στα δέντρα να πεθαίνουν, να μπορούν να μπουν μέσα στι κατσαρόλε και να βγάλουν κάτι, να βγάλουν όλα τα αρώματα από αυτό το δάσο. Όλη τη μυρωδιά από αυτό το δάσο. Όλε τι γεύσει. Αυτό είναι. Τι θα δοκιμάσουμε, Θα δοκιμάσουμε κράνη. Ναι. Είναι μαρμελάδα. Δηλαδή τα κράνα είναι. Τα κράνα, ναι. Η μαρμελάδα κράνη, ναι. Α. Έτσι είναι εδώ. Έτσι τη λέω οι ντόπιοι. Είναι το αυτοφιέ κράμπερι. Δεν υπάρχει. Είναι γεμάτο βιταμίνες. Είναι φανταστική η γεύση εμένα. Σαν υφή, θυμίζει λίγο. Ε, λίγο στο κυδόνι. Ναι. Σαν υφή. Αλλά σαν γεύση είναι κάτι διαφορετικό. Βγάζει πολύ mm. τη μυρωδιά από τα φρουτά του δάσου. Την μαρμελάδα κράνη, πώ την κάνει. Μπαίνουμε στο δάσος προ τα τέλη Αυγούστου. Ε, ανεβαίνουμε στι κρανιέ και τι στινάζουμε όπω στι ελιέ. Αλλά εγώ έκανα από μικρό σλικέρ με τη γιαγιά με τα κρανιά. Φανταστικά. Δεν υπάρχει ωραία διαδικασία. Ε, όταν παίρνουμε τον καρπό, ναι. τον βράζουμε στι κατσαρόλε και αμέσω μετά α, σε σύτε το περνάμε και βγαίνει η πούλπα που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτή την πούλπα τη μεταφέρουμε ξανά στην κατσαρόλα μαζί με ζάχαρη, λίγο λεμόνι για να δέσει γιατί δεν έχει συντηρητικά ναι. και έτσι έχουμε τη μαρμελάδα. Και από τι κρανιέ, εγώ έκανα σφεντόνα. Πάντα. Εμεί από τι κρανιέ κάνουμε και γλυκό του κουταλιού. Αλήθεια. Τέλειο. Και γλυκό του κουταλιού. Και μαρμελάδα. Και λικέρ. Και σφεντόνα. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, έχει και μαρμελάδε χωρί ζάχαρη. Χωρί ζάχαρη, ναι. Τις φτιάχνουμε με χυμό στα Ή φυσική ζάχαρη, δηλαδή. Φυσική. Μπαίνουν σε μικρό βάζο. Δεν μπορούν να συντηρηθούν. Ναι. Σε μεγαλύτερη ποσότητα. Αυτήν εδώ θα την πάρω. Ναι, Οπότε θα την ανοίξω Σεκά. για να τη δοκιμάσω. Πάπ. Ακούστηκε αυτό ο φανταστικό ήχο. Φαντάζομαι από γεύση ήταν σαν να έχουν ζάχαρη. Εσύ θα μα πει. Και ακόμα καλύτερη. Δεν υπάρχει, είναι φανταστική. Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εύχομαι την επόμενη να δω το μαγαζί σου πενταπλάσιο. Το θέλει. Πάρα πολύ. Τέλεια. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, ένα μυαλόκι. Ό,τι είμαι. ωραίο που λε, μπράβο είναι από του Πετροτζίκη. <laughs> Ποιο! <laughs> Ποιος, ο του μου, ναι, ό,τι ωραίο. Λεφτά, παρακαλώ. <laughs> Τι θέλετε, selfie. <laughs> <σε laughs> <ελφή? laughs> είναι 8 ευρώ η φωτογραφία. Τι Μπλάβο. Αντί, μπλάβο. Άμα βγάλετε δύο φωτογραφίες, έχουμε έκπτωση, είναι… 10 είναι με το φένι, στις λάσκες. Μπράβο. Μην ξεχάσετε, καθώς φεύγετε, η γλυκά του κουταλιού, τη φιλοποίητε σε αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ πέρα. Καλά, ευχαριστούμε Ό,τι φτιάξαμε από τα χέρια σου. Φτιάξαμε τα χέρια Ωραία, <laughs> ε. Πολύ ωραία. Σέξι. Με τις υπέροχες μαρμελάδες που μου έδωσε η Στεφανία, θα φτιάξω κάτι που νομίζω κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. <laughs> θα φτιάξω ντόνατς. Γιατί. Γιατί του λουκουμάδε του τρώμε μόνο στην παραλία και δεν μπορώ να το καταλάβω που περνά ο κύριο και λέει: Ολόφρεσκο ο λούκουμά παρακαλώ, Ολόφρεσκο ο λούκουμά παρακαλώ, Έλα πάρε 1,5 ευρώ ο λούκουμά. Τα κάνω λουκουμάδε στην πέτρα, στο τζάκι, στο φούρνο και στο πέτρινο. Μπολάκι και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υλικά. Αλευράκι, σε ένα μπολ. baking powder, λίγο λιγότερο από 2 κουταλιέ τη σούπα. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί έχω μέσα το λεμόνι, εδώ, στη ζάχαρη. Μία απεδιά αλάτι. Είμαστε στην Ελλάδα, δεν θα βάλω βούτριο. κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, εδώ. Το γάλα μας. Ένα αυγό και λίγο βανίλια. Βανίλια σιρόπι, μία και βανιλίνη μπορούμε να ρίξουμε, και ένα αυγουλάκι. Οχ, βιολογικό αυγουλάκι έτοιμο. Ανακατεύω εδώ, να σπάσει το αυγό και όταν αρχίσει να γίνεται στίκι, κολώδες, έτσι όπως θέλουμε να γίνει, τότε ήρθε η ώρα να ανάψουμε τη φωτιά μας. Εδώ. Και αυτό που θέλω είναι αλευράκι. Θα βάλω στα χέρια μου αρκετό και αρκετό στην επιφάνεια εδώ πέρα που θα ανοίξω το ζυμαράκι, γιατί αν προσπαθήσω να πιάσω το ζυμάρι με τα χέρια μου χωρίς αλεύρι, αυτό που θα γίνει είναι να κολλήσει όλο το ζυμάρι στα χέρια μου και είναι κάτι που δεν θέλω. Λίγο αλεύράκι. Και εδώ πέρα, μπορείτε την όλη διαδικασία να την κάνετε με ένα πλάστη, εδώ. Λοιπόν, το donut με τρύπα στη μέση βρίσκουμε δύο αντικείμενα στο σπίτι μας που μοιάζουν με κουπάτ, και ουσιαστικά το ένα είναι μεγαλύτερο, το άλλο είναι μικρότερο. Κόβουμε εδώ και μόλις κόψουμε τον donut, παίρνουμε το μικρότερο και κόβουμε άλλο ένα μικρό μέσα. Εδώ. Και ουσιαστικά το πρώτο donut είναι έτοιμο. Εδώ. Αυτά τα κρατάμε πάντα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες μπουκίτσες και μας αρέσουν. Θα συνεχίσω να κάνω άλλα ένα-δύο. Εδώ. Κόβουμε εδώ και μετά μία τρύπα στη μέση. Δεύτερο ντονατ. Ουχου! Και το μικρό μπομπον, άλλο ένα. Και το υπόλοιπο ζυμαράκι που έχει μείνει θα το κάνω στρόγκυλα ντόνατ για να μπορέσω να τη γεμίσω στη μέση με την υπέροχη μαρμελάδα που μου δώσανε. Όπω βλέπετε το πάχος πρέπει να είναι 1,5 δάχτυλο και ουσιαστικά τα ντόνατ μου είναι έτοιμα. Και έτσι όπω είναι, παίρνουμε και τη γανίζουμε. Εδώ, βάζουμε μέσα στη φωτιά. Έπεσε η θερμοκρασία, οπότε θα πάρουν χρώμα εδώ, αλλά συγχρόνως θα ψήνονται. Τα γυρνάω και από την άλλη εδώ. Κοιτάξτε εδώ, χρυσαφαίνει ωραία και σεξ. Λοιπόν, όσο ώρα γίνονται αυτοί, το μόνο που έχουν ετοιμάσει είναι την κανελοζάχαρη μου. Έχω λίγο ζάχαρη, θα ρίξω λίγο κανέλα. Και η μαγιά για να κολλήσει η κανελοζάχαρη στου λουκουμάδε είναι πάντα να τα ρίχνει ζεστά κατευθείαν από το τηγάνι πάνω στην κανελοζάχαρη. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, καυτή με το λάδι, του πετάμε μέσα στην κανελοζάχαρη. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Άντε, για. Yeah. Και πάμε για του επόμενου. Ολόφρεσκο ο λουκουμά, παρακαλώ! Και ήρθε η ώρα να του γεμίσουμε. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να τον κόψω στη μέση. Παναγία Να πάρω τη μαρμελάδα χωρί ζάχαρη. Αυτή που πήρα από το μαγαζάκι, θα βάλω μέσα. Και πραγματικά θα φτιάξω το πιο γεμιστό λουκουμά που υπάρχει. Το πόσο τραγανό είναι απ' έξω και πόσο ζουμερός είναι από μέσα, δεν περιγράφεται. Κωστή. Κωστή αγόριμο λάδο. Η μαρμελάδα είναι χωρίς ζάχαρη. Ευτυχώς ότι κάνω διατροφή. Δοκίμασες, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάρει γι' αυτό. Αυτό πήγα να σκοτώσω. να βγάλω να έχω σφαιρική άποψη. Για. Yeah. Πρώτα απ' όλα, ακούτε το, το πόσο τραγανό είναι το καταλαβαίνετε έτσι. Παναγία μου. Αυτό είναι δικό μου, ρε. <laughs> Κάθτο δικό σου, να το έφαγα. Παναγία μου. μου. Στη μα. Το άλλο, το άλλο. Έχω πάρει ήδη μία γεύση από την ευρυτανική κουζίνα. Σίγουρα θα ήθελα περισσότερη. Και ποιος θα μου τη δώσει, οι γυναίκες της περιοχής. Έχω ραντεβού με τις φίλες μου από το Σύλλογο Γυναικών Ευρωβριτανίας. Στην υγειά μας. Σκαλωσόρσο. Υγειά μας. Και εμείς καλές, επίσης πάντα. Υγεία, καλή, Γεια σου πρόεδρε. Λοιπόν, πριν μεράσουμε στη γευση γνωσιά, θα μου πείτε Πόσα μέλη έχετε? 270 μέλη το, το μάξιμο. Το και εσύ είσαι ο Πρόεδρος. Ναι. Αυτή. Μάμπα, <laughs> <laughs> Πρόεδρος. Και δεν υπάρχει άλλη. Ούτε μπορώ να, να βάλω αντικαταστάται. Έχει και γραμματέα και τα ή μόνο Πρόεδρο. <laughs> <laughs> ναι. ναι, ναι. Ε, έχουμε από έχουμε. Ναι. Είμαστε πολιτιστικός σύλλογο που δραστηριοποιείται από το 1979. Ναι. Κάνουμε φιλανθρωπίες, κάνουμε γευση γνωσίες, να βγουν οι γυναίκες από το σπίτι τους mm. να δοκιμάσουν και είμαστε κριτική επιτροπή, κάνουμε ξικάνικη κουζίνα, κάνουμε μεσογειακή κουζίνα Καλά, η Μεξικάνικη κολλάει mm. πολύ, γιατί έχει αρκετά κρέατα και αλαδικά εδώ, εδώ ναι, πέρα. Ναι, ναι, Οπότε ναι, ναι, ναι. Έχει και τις πίτε που Κάνι ουσιαστικά είναι. Το, ναι, ναι. το μεξικάνικο είναι αυτό. Εκεί πέρα πείτε, τι η γίνεται. Πίτα εδώ. Προχωράμε, προχωράμε. Η Αντιγόνη είναι. Να σου πω κάτι, εγώ επειδή θα νιώσω άσχημα γιατί θα δοκιμάσω πίτα, μήπω mm. πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έρχομαι. Όπω με τη ζυγαρίθρα. Η Πανσέτα δηλαδή. Πανσέτα, η χειρινή. Και αυτή η συνταγή είναι παραδοσιακή του τόπου, τη δική σου. Της ε, μάνα μου. Τη μαμά σου. Πού την έμαθε? Στην, στην Αμερική oh. ήμασταν εμεί. Από το χωριό, βέβαια την ξέραμε εδώ που έχουμε χρόνια στο χωριό. Ναι. Και με συνεχίζουμε μετά στην Αμερική γιατί έχουμε εστιατόρια εκεί και εδώ και το συνεχίζουμε αυτό. Ωραία, εσύ τι σκέφτο να το ψήσουμε. Θα το βάλουμε εδώ. Λαδάκι βάλεις ή όχι. όχι. Όχι, λίγο νεράκι, τίποτα άλλο. Όπω είναι. Το ξεκινάμε λίγο νερό. Θα βάλουμε λίγο νεράκι. Κάτσι το φέρνω εγώ με έναν Έτσι είναι. Εγώ... Ε, καλά τα πάω. Πώς με βλέπετε. Yeah. Νομίζω ότι θα το δουλέψω το κομμάτι που θα φάω <laughs> στο τέλος. Καλά αυτό και τόσο πολύ θα γίνει πολύ γρήγορα. Τι άλλα? Α, Βρεάκι, δεν ήσουν τότε που κάναμε διαγωνισμό πίτα. Τι νοείτε. Θα έρθει σε μια κριτική επιτροπή σε ένα φεστιβάλ πίτα. Συγγνώμη. Μου υπόσχεσαι. Κάνετε φεστιβάλ πίτας. Νομ. Βέβαια. Όποιο μάθει ότι σε ένα μέρο της Ελλάδα υπάρχει διαγωνισμό πίτα και μπορούν να φάνε όλοι, θα είναι εδώ πέρα για εκείνε τις μέρε. Ναι, και τώρα το κάνουν και στη Φορνά. Ναι. Το κάνουν σε όλα τα χωριά έτσι. Το ξεκινήσαμε. Αλλά ήμασταν οι πρώτε που ξεκινήσαμε γιορτή πίτα στο Άγιο Νικολό. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω αυτό είναι έτοιμο. <σχερσάει> <Οχο>. <σχερσάει> α, μια χαρά. Ακού να το να μην καεί. Πάμε. Εδώ. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τώρα το πιάνουμε και το εδώ, έτσι. Για να βοηθήσει. Έτσι όπως καίει. Ναι, όπως καίει. Καφτές, Ναι. Α. Πάρα πολύ ωραία. και ά, και, και ουσιαστικά με λίγο πανσετούλα κάνεις ολόκληρο φαγητό. Ωραία και φαγητό. Καϊκά, καϊκά, Μια χαρά. Καλά πολύ, τα πάω. Πολύ ωραία, πάτε πολύ ωραία. Άρα έρθει η ώρα να τη φουρνίσουμε. Πόση ώρα? 40 λεπτά. 40 λεπτάκια. Δεν θα βγει πολύ. Ε, βλέπε, όχι, να κάτσουμε εκεί βλέπε. πέρα. Ναι, βλέπε, να βλέπε, συνεχίσουμε βλέπε, και, βλέπε. και να βγει θα ζεστή για να την απολαύσουμε. Πρέπει να δοκιμάσει και κάτι ο Άκης, Όχι <laughs> μόνο κουβέντα. Να κάνει Το καρπενίσει άρεσαι. γνώμη δική σου για το καρπενίσει. Να σε παντρέψουμε κιόλα εδώ. Ελεύθερο είσαι. Ναι. Ναι, ναι, τι νοεί. Αν πει νερό, εδώ θα κάτσει. Ναι. Έχετε βάλει κάποιο ναι, φίλτρο στο, μέσα στο νερό. Ναι, ναι. ναι, γιατί και στο σύλλογο δεν είμαστε όλε μια ηλικία. Ναι. Έχουμε και νεότερε Α, Οπότε, ένα μέρο του, <laughs> του συλλόγου είναι να κοιτάξετε να ε, αποκαταστήσετε <laughs> ναι. όλε τι νέε του, του συλλόγου. Ναι, <laughs> βέβαια, είναι και αυτό ο σκοπό. Ναι, ωραία. Η πίτα μα λέτε να είναι έτοιμη. Μα για να δούμε τι, αντιγουά, τι έκανε. Έτοιμη, είναι έτοιμη. Έτοιμη. Έτοιμη. Λάκι να την πάρουμε. να φάμε και λίγο πίτα. Να δω, μιλήτσα, την ωραία, αυτή ήταν την πίτα. Πήγαμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και Πάρα όλοι. Αφού είναι από τι Αντιγόνε στα χέρια, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι. Πιστεύω, δίνω ότι την πέτυχα. Πιστεύω να μην φάγατε πολύ το μισή κορίτσι, γιατί έγινε τέλεια. Περιμέναμε την πίτα της Αντιγόνη. Θα κερδίσουμε θερμίδες από το γιατί είναι zero, οπότε μια χαρά. Σωστό. Προσέχουμε και τη μας, όπως βλέπεις, με την Σωστό. Σωστό, να η σύπρο, τη πίτα, για να να πάρω ναι. πρώτος. Θα πάρω αυτό το κομμάτι. Πάτε και εσείς κολλικιά. Ισορροπεί με το τυρί. Έχει και το κρεατάκι τη, Είναι φανταστική. Ναι, λοιπόν. η στο στόμα. Είναι σαν κέικ. Ναι. Αλλά δεν είναι κέικ, είναι πίτα. Είναι, είναι πίτα. Είναι, πίτα. Είναι, πίτα. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Μπορεί <σχει> να πάρω και το δεύτερο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Εμεί ευχαριστούμε που ήρθατε. Τιμήμα, Ναι, Ευχαριστούμε ε. πάρα, πολύ. Και, ε. πάρα και πολύ. πολύ. και θα σα ξαναπεριμένουμε πάλι να ξανάρθετε. Δηλαδή, να με καλέσετε στο Στο φεστιβάλ Θα δεν τώρα που γνωριστήκαμε. Α σου πω πάρα πολύ πολύ και πολύ να Μια χαρά. Μην τα πετά όμως. Σιγά σιγά. Τώρα να τα πίνεις με χάρη. Κάνουμε μία τηγανιά με μανιτάρια και θα σας δείξω πως μπορείτε να αντικαταστήσετε 100% το κρέας για να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο φαγητό. Κοίταξε εδώ μία τηγανιά. Οι Ευρυτάνες είναι από τους πιο θυμισμένους τεχνίτες του κρέατος στην Ελλάδα. Και ο Βαγγέλης είναι ένας από αυτούς. Πηγαίνω να τον επισκεφτώ στο κρεοπολείο του, που έχω ακούσει πως είναι από τα πιο σύγχρονα και designata που έχουμε στη χώρα. Τι είναι εδώ, καφετέρια. Είναι μπουτί κρούχων, γιατί από ό,τι σε βλέπω είσαι κατοντημένος, ή είναι κρεοπολείο. Παραδοσιακό κρεοπολείο. Καλά, παραδοσιακό δεν είναι. Με μια γρήγορη ματιά βλέπω εκεί. Συντεμένα κρέατα, βλέπω χειροποίητα λουκάνικα και όλα τα καλούδια αυτά που περιμένει να βρει ένα γκουρμέ γκαστρό κρεοπωλείο. Οπότε παραδοσιακό σίγουρα δεν είναι. Ακριβώ. Είναι παραδοσιακό κρεοπωλείο, εξελιγμένο παραδοσιακό κρεοπολείο. Και πάντα τηλέφωνο Αβέρτα, για να το πω έτσι. Εννοείται, εννοείται. Πολύ δουλειά. Εννοείται, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ε, τι κάνει εδώ πέρα. Θα από γίδινο κοιμά ναι. κομμένο με το μπαλταδάκι. Α πω κάτι, νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί είσαι πολύ καλοτσμένο και έχω έρθει πολύ πρόχειρα. Μπορούμε να σου δώσουμε να αλλάξει. Έχει μια γραβάτα να βάλω. Όχι, κάτι θα σου δώσω κάτι να ταιριάξει με το μαγαζί μα. Αχ. Ορίστε τα Ωραία, να έχω και εγώ στήλη, δεν μπορεί να κάτσει ούτε να ταιριάξει. Δεν το φοράω. Καταλαβαίνω. Έχει αβαλτοσύνη. Μια χαρά, πώ είμαι. Ε, πάει. Για να δω. Εντάξει. <laughs> μια χαρά. Για πάμε. Α, έχει διαδικασία. Τέλει πολύ ώρα. Αυτό το φαγητό γινόταν ε, πολύ παλιά όταν δεν υπήρχε ηλεκτρισμό και δεν υπήρχαν μηχανέ στο κύμα με το χέρι. Να σε βοηθήσω. Γι' όλε. Αλλά εννοείται. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ και τα δύο χέρια, δεν είναι δεύτερο. Δεν ξέρω τι ακριβώ περνάω, και τι ακριβώ μου συμβαίνει, αλλά πώ κάθε φορά καταφέρνω να δουλεύω, Α, μια χαρά. Πώ θα πάω, πολύ καλά. Θα μου πάρει, εννοείται. Και βλέπεις το πάμε ρυθμό. Δεν χτυπάνε και τα δύο μαζί. Χτυπάνε μία το ένα, μία το άλλο. Μία το ένα, μία το άλλο. Γιατί είμαι επαγγελματίας. Για τα συνταγικά μας. Νομίζω ότι όποιος βλέπει αυτή τη συνταγή, θα το ανοίξει πραγματικά η όρεξη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ψωμί. Ψημώτο. Κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι. Ωραίος. Κιπέρι. περάκι, μαντανό, Αλατάκι. Και αυγούλακια. Ένα. 2. Καλά το πά. Άνακάτε μα καλό φαντάζουμε, θέλει πολύ ανακάτεμα γιατί είναι κοντροκομένω ετοιμάζει για να αρχίσει να μαλακώνει. Τα μαλακού να δω ασφάλουν. Τόση, τόση. Μια χαρά. Ένα. Έτσι το κάνει. Έτσι. Άνετό, έτσι, απλά με κοιτάζει, ούτε κανένα βοηθά. Αφού έρθε κατά λήτη στιγμή. Και δεν φαίνεται να φιλοτιμήσει λίγο να βοηθήσει, αλλά εντάξει, δεν μπορεί τώρα, να πάρει. Και γιόσκ τώρα, δεν προλάβω. Λοιπόν, τελειώσαμε, πάμε για τη γάνη. Πάμε. Ωραία. Και στο τζάκι και στο τζάκι. Καλά. Βάζουμε τις κεφταίες στο τηγάνι. Εσύ, μην βάζεις με να κάνω δουλειές. Yes. Σε παρακαλώ. Θα βγάλω εγώ το τηγάνι Σε παρακαλώ, έχω ολόκληρο σεφ και θα βάλω εγώ τις κεφταίες. Έλα έχει κάψει αλευράκι και κεφτές. Αυτός είσαι πω Παναγία μου. Θα ψήνουμε και εκτός φωτιάς, είμαστε πολύ μπροστά. Ωραίος. Μην τα πετάς όμω, Σιγά σιγά, τώρα τα βίνεις με χάρη Βλέπεις εδώ, κρατάω το και μου πετά όλο το λάδι στα παπούτσια και στο παντελόνι. Και <σώ> έχω να πάω κι αλλού. <σ ketchup> Πάει πάλι πίσω. Αυτοί είμαστε. Πάμε. Κεφτεδάκια στο τζάκι. <στά> Είναι η κλασική μυρωδιά από κεφτεδάκια. Περνά στη γειτονιά και μία νοικοκυρά να τηγανίζει κεφτεδάκια. Το ξέρουν όλοι στο οικοδομικό τετράγωνο. Φαντάζομαι δεν τα πολύ. Όχι, λίγο γιατί θα τα βάλουμε μετά στον ταψί με τι χειλοποίτε. Παναγία μου, κοίτα εδώ χρώμα που έχουμε πάρει και ό, και, και εδώ και πίσω στη φωτιά. Ωραία. Δεν έχεις δει το πιο σημαντικό. Πιο. Ταψί χάλκινο πολλών ετών. Και ρίχνουμε τις χιλοπίτες μας που τις Ένα, έχουμε. Θα σε κάτσε και κάτσε και να σε βοηθήσω. Πότιζοι έχουμε βράσει. Χιλοπίτες όχι πολύ. Λίγο. Λίγο. Λίγο. Ακριβώς. Τέλεια. Και τώρα. Τώρα. Θα βγάλεις και σκεφτεδούλες. Ωραία. Ένας. Ωχ, oh, Παναγία μου. Τι πράγμα είναι αυτό. Θα το φέρω πιο κοντά. Ωραία. Θα σε βοηθήσω. Όχι, όχι, το έχω. Αυτό θα βγάλει και λυπάει καθώς θα ψήνεται. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό δεν το τυχανίζουμε μέχρι τέλος. Βρίξει λίγο νεράκι. Θα μου πεις πότε να σταματήσω. Mm -hmm. Όχι πάνω σκεφτέδες. Όχι, γύρω γύρω. Γύρω γύρω. Ωραία Stop. Stop. Stop. Άλλο. Λαδάκι. Λαδάκι εδώ πέρα φαντάζομαι δεν θα κάνουμε τσιγκουνίες. Θα ρίξουμε. Ναι. Σωστά. Ακριβώς. Stop. Ωραίος. Σαλτσούλα. Ντομάτα. Ωραία. Αλατάκι. Μυρωδικά δεν θα βάλεις τίποτα. Τίποτα. Και. Όλα okay. τι πιπέρακι. Και πιπέρι. Όλα τα αρώματα τα βγάζει η γίδα. Αυτός είσαι. Και τώρα. Βάζουμε τα ταψί. Ναι, κάτσαμε να αυτό. Κανονικά. Άφησε το. ναι Βέβαια. Σκεπάζουμε. Μα τι σκεύος είναι αυτό. Και μετά θα πάρουμε λίγο στάχτη ναι. και θα ρίξουμε πάνω στη γάστρα με κάρβουνα. Για ποιο λόγο. Να βράζει και πάνω και κάτω. Οπότε τώρα πόση ώρα θέλει για να γίνει. Τρία τεταρτάκια. Τρία τέταρτα, 45 λεπτά ναι. τα θέλει, ε. Ναι, ναι. Πάμε να με βοηθείς λίγο στο κυρουκολείο και δεν κατάλαβες. να μαθαίς. <laughs> Άλλη δουλειά δεν κάνω. Δεν βρήκε εδώ πέρα άνθρωπο να μεταλεύεσαι. <laughs> θα πάω να κάτσω και θα περιμένω να μου φέρεις ένα πιάτο φαγητό. Εντάξει. Έκλεισε. <laughs> να κάνω τα αποκαλυπτήρια. Για κοίτα. Όλα, όλα. Όλα. Πρέπει να δοκιμάσω ειλικρινά. Μου έχει σπάσει μύτη. Στολμύρος. Καίει. Κρατιασέ. Κρατιασέ. Πω πω, έχει και καπνιστή γεύση, αλλά νομίζω... Κι είναι ότι... το τζάκι. Το καπελάκι θα το κρατήσω. Δεν το χαρίζεις. Δεν Δεν υπάρχει. Είσαι... Είσαι Θεός. Είμαι κρεοπόλης. Καλά, κρεοπόλης με γραβάτα, δεν έχουμε ξαναδείς στη ζωή μας. Η αλήθεια είναι oh. καλή μας όρεξη. Πάει και ο τρίτος. Φοβέρος τύπος ο Βαγγέλης. Φοβέρο όμως και το τοπίο, στο οποίο θα μαγειρέψω. Και μετά από όλα αυτά τα υπέροχα κρέατα που είδαμε, ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε έναν άλλον θησαυρό της Βρετανίας, Τα μανιτάρια της. Θα κάνουμε μια τηγανιά με μανιτάρια και θα σας δείξω πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε 100% το κρέας για να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο φαγητό, πραγματικά με το τίποτα. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Για να ρίξουμε τη γανιά σίγουρα χρειαζόμαστε ένα τηγάνι. Αλλιώ τη γανιά χωρί τη γάνι δεν γίνεται. Παίρνουμε και βάζουμε μπρο. Full extra. Θέλουμε να είναι πολύ δυνατά η φωτιά μα. Σε αυτή τη συνταγή έχω 5 σκελίτε σκόρδο, Θα τι φιλοκόψω εδώ. Οραίε φετούλε. Θέλουμε να έχει γεύσει κόρδο το φαγητό μα. Και ένα κρεμίδι. Θέλουμε να νιώθουμε και το κρεμίδι στη συνταγή μα και το σκόρδο. Γιατί κάνει μια φανταστική συνταγή. Και τιμητικά τη κάνω αυτή τη συνταγή για το φίλο μα του Γκυανάκι. Για να ξέρω τον χολήπτη τη εκπομπή μα. Είναι vegetarian. Το τηγάνι μου έχει κάψει. τα ρίξω μέσα το λάδι, κρεμμύδι και σκόρδο. Και κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται. Τώρα, πάμε στα μανιτάρια μας. Έχω πάρα πολλά μανιτάρια εδώ. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάρω τα μανιτάρια και να τα σπάσω εδώ. Εδώ πέρα έχω πλευρό του, Εδώ πέρα έχω σιτάκι, Τα μεγάλα μανιτάρια κόψτα σε μπουκίτσε εδώ πέρα. Τα μικρά αφήστητα ολόκληρα. Ένα μικρό ανακάτεμα εδώ. Επειδή η φωτιά μου είναι δυνατή, τα μανιτάρια μου αρχίζουν να σωτάρονται. Προ το παρόν, το μόνο που θα ρίξω είναι μέσα στα αρωματικά μου, που είναι θυμάρι. Το θυμάρι το αγαπάει το μανιτάρι. Και το μανιτάρι αγαπάει το θυμάρι. Και επίση ένα άλλο μυρωδικό που αγαπάνε πάρα πολύ τα μανιτάρια είναι ποιό. Ο κύριο Δενδρολίβανο. Αλλά να ξέρετε ότι προ το παρόν στη συνταγή μα κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει είναι το ξύδι. Αλλά δεν είναι η ώρα το ξύδι, γιατί πρώτα πρέπει να σωτάρουμε πολύ καλά τα μανιτάρια. Εντάξτε εδώ, χρώμα που έχουν πάρει. Δεν υπάρχει αυτό. Το βλέπετε. Τώρα, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Η στιγμή του ξύδιου. Ρίχνουμε το ξύδι μέσα. Δεν το λυπόμαστε, γιατί θέλω να ισορροπήσουμε τη γεύση με το μέλι. Α, αυτό θέλουμε. Αφήστε το ξύδι να δουλέψει τα μανιτάρια. Παναγία μου. Και τώρα πάμε να ρίξουμε τα τελευταία υλικά. Πολύ απλά, λίγο ξύσμα από λεμόνι, εδώ. Λίγο ρίγανι. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. 200 γραμμάρια νεράκι. Εδώ. Μία κουταλιά της σούπας ζωμό λαχανικών Και ίσως λίγο παραπάνω γιατί δεν βάλαμε καθόλου αλάτι και εδώ. Μία γεμάτη. Και θα ρίξουμε τον εξισορροπιστή της συνταγής στο μέλι μας. Μία κουταλιά της σούπας, εδώ. Γεμάτη. Τώρα, για να κλείσουμε τη συνταγή μας θέλουμε να προσθέσουμε κάτι φρέσκο στο τέλος. Εγώ έχω πάρει λίγο σκηνόπρασο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το βρείτε, αλλά και το φρέσκο κερμμυδάκι μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Θα βάλετε μόνο το πράσινο μέρος από το φρέσκο κερμμυδάκι. Πάει και αυτό μέσα. Ανακατεύω, σβήνω τη φωτιά και αυτό ήταν όλο. Κοιτάξτε εδώ μια τηγανιά. Ε, δεν ψήσαμε πολύ. Σε 10 λεπτά ήταν ανέτοιμοι, που σημαίνει ότι τα μανιτάρια έχουν κρατήσει τους χυμού του, έχουν κρατήσει τη γεύση τους, έχουν κρατήσει την υφή τους, οπότε κάθε μπουκιά είναι εμπειρία. Όποιο φάει αυτή τη τηγανιά, θα ξεπεράσει τη τυγανιά του χοιρινού. Ειλικρινά δεν έχω φάει πιο ωραία τηγανιά από μανιτάρια. Το σκόρδο δεν λέμε πολύ, ούτε καν καταλαβαίνεις ότι έχει σκόρδο, γιατί όσο το σωτάραμε καλά. Οπότε, Γιάννγκη, δηλαδή, Έλα, πες τώρα. Μαγεία. Μαγεία μόνο. Ωραίος. Γεια μας. Γεια σου. Mm. Δεν υπάρχουν. Σε 10 λεπτά, ε. Απίστευτο. Α, ότι είναι τεράστια χαρά για που εσένα σου αρέσει αυτό το βαγητό. Τρελέ, είναι τε, τέλειο είναι. Γιατί είσαι η Δήμων στο τίπεν τσιτέρεαν υπάρχει. Αυτή θα είναι μοναδική. Ο νομός Ευρετανίας συνδυάζει τα πάντα. Υπέροχη φύση, περιπέτεια, μοναδικές γεύσεις και φυσικά ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση και τη γαστρονομία του τόπου. Εύχομαι να βρω χρόνο και σύντομα να ξαναέρθω.